الجنه ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ابتدئ الاملاء باسم الذات العليه مستدرا فيض البركات على ما انا له واولاه واغثني بحمد موارده سائغه هنيه يا, يا رب من الشكر الجميل مضايا الله فأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية يا رب المنتقل في الغرر الكريمة والجبال الله على رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية يا رب ويعم الصحابة والأتباع وموالا الله واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية يا رب من الغاية في خطة الخطأ وخطاء قصة المولد النبوي الشريف برودا حسانا عبقرية يا رب من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلا الله وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية يا رب فإنه لا حول لا ولا قوه الا بالله الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف نشيذ من صلاه وتسليم اللهم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وبعد هو سيدنا محمد عبد الله ابن عبد المطلِّب واسمه شيبة الحمد حميدا خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمر بن عبد بلاف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعليا الله ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية يا رب إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما الله عكيم بن مرة بن كعب لؤي بن غالب ابن فحر واسمه كريش وإليه تنساه البطول الكرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه الله, الله ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية يا رب وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله وسلم صلي وسلم تعالى وردك عليه ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدلان وهذا سلك نظمت فرائده بلان السنة السلية ورفعه رب. إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبيه. يا رب إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتباه. بعض به من عكد تألقت كواكبه الدريه. يا رب. وكيف لا والسيد الاكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقاه. ناساب تحسب العلا. واكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهليه. يا اورد السيل العراقي وارده في مورده الهني وراه. الله. حفظ الاله كرم كرم